מייקל שואל, אני בשלב סגירת החוזים עם הסינים. אשמח לדעת מה הצעיפים החשובים שאמורים להופיע בחוזה שלי עם הסינים. תודה. מייקל, אה, מה שאמור להופיע בחוזה זה מה שאתה רוצה שבסופו של יום תהיה התוצאה הרצויה של מה שאתה הולך לקבל. ככל שתפרט יותר בחוזה, בפי-איי, פרפורמה אינבויס, שה, אה, שעשיני יביא לך יותר דברים על מה שאתה רוצה, איך ההסכמים בין, ביניכם אמורים להיות, כמה תשלם לו לפני, כמה תשלם לו אחרי, מוצרים, איכויות של המוצר, צבעים, מידות, ככל שתפרט יותר, סרטיפיקיישן שצריך להיות לו, ככל שתפרט יותר מה, מה אתה מקבל, לקבל בתוך הפרפורמה אינבויס, ככה רוב הסיכויים שאתה את מה שאתה רוצה, תשתמש גם בטרייד אשורנס בשביל להבטיח שאתה תקבל את מה שאתה צריך. וככל שאתה באמת תוסיף להסכם ביניכם את מה שאתה רוצה, זה מה שאתה תקבל. בסדר? אז מה צריך להיות שם? צריך להיות שם את כל מה שאתה רוצה. כי אם אתה מה אתה רוצה, איך ידעו מה לתת לך? עכשיו, דברים שחשובים בסופו של יום, זה דברים לגבי תנאי תשלום, לגבי איכויות, של, של המוצר, מנגנונים, זכויות יוצרים, צבעים, כל הדברים שאתה רוצה שהסיני לפני שהוא נותן לך את זה ייקח בחשבון, בסדר? הלוגו על המוצר, באיזה צורה הלוגו יהיה מודווה על המוצר, אם זה לוגו ארוג או לוגו במדבקה או לוגו בכל דבר שאתה חושב שאתה צריך לקבל או שאתה יודע שאתה רוצה לקבל, תכלול אותו בחוזה וזה מה שצריך, לב. שאתה מאוד מאוד מפורד ומאוד מאוד ספציפי במה שאתה צריך לקבל וברגע ששתי הצדדים מסכימים, סוכר להניח שזה מה שתקבל שאי בהצלחה גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש או חופשי לשאול אותן פה מתחת הסרטון ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב הבא